Щодо снарядного голоду Російської Федерації з'явилася інформація, з'явилося відеозвернення Євгена Пригожина, якому він вказує про те, що боєприпасів у Вагнерівці залишилось на кілька днів, тому бойовики не можуть продовжувати воювати. Як вказується, він висунув ультиматум російській владі про те, що якщо а, не а, забезпечать боєприпасами, то вони будуть відходити. От щодо снарядного голоду, будь ласка, зі сторони Російської Федерації. Ми маємо розуміти що те що ця о, навіть не можна сказати голова е, розмовляючи блазень е, бункерного діда каже ну тому немає віри він багато разів там щось там плазував щось там висловлював якісь такі заяви казав тому з тим що він каже ну він не для мене е, такий же персонаж як і крім того що він ворог крім того що він військовий злочинець, крім того що він просто ну ватажок найманців галтівників і злочинців то він певним чином його оці от в тому числі заяви йдуть в порівнянні з одним відвідувачем концерту цього Кобзона який уже там напевно десь в партері сидить жириновський тому сподіваюся пан цей Блазень Тригожин так само долучиться до а, віп концерту Кобзона разом зі своєю зграєю Блазень і, і ну проте про його заяву можливо вони навпаки, навпаки роблять якісь вкиди я не можу ну, не можу повірити те що а, повним кодом вичерпалися всі запаси боєприпасів у орків тим паче ну, на жаль на жаль недооцінювати ворога ні в якому разі не можна і вони з часів Радянського Союзу Радянської імперії готувалися до цієї війни ще напевно з часів закінчення Другої світової війни вони готувалися до великої війни там, з демократичним цивілізованим світом тому на жаль накліпали боєприпасів у своїх сховах дуже багато і тому це певні якісь тактичні ходи які ну, до яких не треба нам треба в першу чергу розраховувати на свої сили, нам треба займатися, тренуватися, навчатися на тому озброєнні, які нам дають наші західні партнери, за що їм котре треба дякувати. Так, звичайно, не, не, недооцінюємо ворога. Пане Володимире, напевно, що ви вже бачили інформацію про те, що Бавовна долетіла знову до Крима. Скажіть, будь ласка, як особисто ви і як особисто ваші побратими сприймають дану інформацію, як реагують? кожен кожен український герой український солдат військовослужбовець він на своєму місті певним чином робить бавовну і якщо це говорити про а, бійця які зараз під бахмутом на нульовій лінії що хвилини що кожні півгодини а ми вже прекрасно розуміємо що на найбільш гарячих напрямках а, ворожі атаки ворожі штурми йдуть конвеєрами кожні півгодини то кожна кинута граната ворога це маленька бавовна кожен кожна випущена а, міна чи з гранатомета це теж маленька бавовна і те що вдається нашим побратимам з тих підрозділів або з спеціалізованих підрозділів знищувати скажімо так ворога там де треба його знищувати ми тільки вітаємо успіхи кожного і зокрема ну знову ж таки я м, знаю наскільки мої побратими які ну, в, в, напередку в окопах ну, на нулі е, тримали оборони коли е, ми артилеристи ми мінометники знищували там е, такі величезні ворожі ці, цілі як е, ангари з боєприпасами або ангари з технікою або склади з боєприпасами коли там е, на території ворога і це до речі є в відкритих джерелах там на моїй сторінці в фейсбуці або на сторінках бригади батальйону можна це подивитися е, то наші побратими це сильно сильно піднімає величий, е, моральний дух е, хлопці розуміють що ворога великі втрати ворога паніка Ворог не знає, що робити, це дезорганізація, це, ну, ті втрати, які ворог несе і на Бахмутському напрямку, дуже серйозно послаблюють їхні можливості і перемелюють їх наступальний потенціал їхній моральний дух. І взагалі там, ну, можливість вміння, якість того, як вони пробують просуватися.